עדנו כבר ברעיון הכללי בתהליך מיטוזיס ומיוזיס, כדי עכשיו להיכנס ליותר פרטים בנידון. בסרט קודם דיברנו על מיטוזיס, ובסרטון הזה נדבר בפרוטרות על מיוזיס. בואו נזכיר שוב, המיטוזיס מתחיל בתא דיפלואידי, ונגמר בשני תאים דיפלואידיים. נכון? בעיקרון התא פשוט מכפיל את עצמו. בעיקרון המיטוזיס של הכפלת הגרעין, אבל בדרך כלל הוא בשני תאים שלמים. זה לאחר הציטוקינזיס, וזהו המיטוזיס. ישנו סרטון שלהם שמראה את השלבים בתהליך הזה, שהם הפרופאזה, מטפאזה, אנפאזה וטלופאזה. מיטוזיס. המיטוזיס הזה קורה כמעט בכל תאי הגוף, כאשר תאי אור מתרבים, השיער, ובעצם כל הרקמות בגופנו. כאשר תאים מחפילים את עצמם, הם עוברים מיטוזיס. מיוזיס לו זאת קורה בתאי המין, והוא משמש ליצירת גמטות, שהם תאי הרביעה המינית. נתחיל בתא הדיפלואידי. הנה הוא כאן. אוקיי? הוא יהיה תא מין. זה לא תא כלשהו בגוף, זה תא מין. אה, הוא יכול לעבור מיטוזיס כדי לשכפל עצמו, אבל עכשיו נדבר על יכולתו לייצר גמטות. למעשה עובר שתי חלוקות, שתיהן יחד נקראות מיוזיס. את החלוקה הראשונה נכנה מיוזיס אחת, או M1. M1. בחלוקה הראשונה של המיוזיס, התא הדיפלו... הדיפלואידי, עם שני N חומזומים, והוא מתחלק לשני תאים הפלואידיים עם N חרומוזומים. כלומר, אם התחלנו עם 46 חרומוזומים, יהיו בכל תא הפלואידי 23 חרומוזומים. ב הדיפלואידי היו 23 זוגות של חרומוזומים, ואחרי שלב M1 היו בכל תאבת 23 חרומוזומים נפרדים. ואז במיוזיס שלב שני, M2, התאים האלו התחלקו באופן מאוד דומה למיטוזיס. נירזות זאת מיד כשנעבור על השלבים. בעצם שלבי הפרופאזה, מטפאזה, הנפאזה וטלופאזה קיימים גם בכל אחד משלבי המיוזיס. נדגים את התוצר הסופי. בסוף התהליך... נקבל ארבעה תאים שכול אחד מהם הוא haploidy, כלומר ימ n או חצי ממספר chromosomes. ראינו את התהליך הזה כאן. chromosomes יתחלקים, ואז אנחנו מקבלים חצי מספרים בכל תבנית. כך שיתקבלו ימ n chromosomes, ולחמ קבלנו ארבעה תאים. קבלנו ימ שני n chromosomes, ולחמ קבלנו ארבעה תאים עכשיו נוכל לרדת לפרטים של התהליך. רוב התאים נמצאים רוב הזמן במצב של אינטרפאזה, שזה מצב רגיל שבו מבוצעות פעולות החיים הרגילים של התא: יצירת חלבונים, גדילה וכו. אבל כמו במיתוזיס דבר מיוחד וחיוני קורה במשך האינטרפאזה. בעצם זה קורה במשך שלב S שדיברנו עליו, שלב S של האינטרפאזה. נדגים את הטע שלנו, והנה הגרעין שלו. הגרעין יודע, יודגם כחרומוזומים. יש לזכור שמלבד לשלבי המיטוזיס והמיוזיס, החרומוזומים נמצאים בצורת חרומתין, צורה שדיברנו עליה בסרטונים קודמים. זו היא של מצב בטוח, לא לא ומסובב. כאן נראה אותם כחרומוזומים כדי להדגים איך הם מתחלקים. אז בסרטון על המיטוזיס התגמנו רק שני חרומוזומים, הם מתחלקו, ואז נפרדו זה מזה. בשלב המיוזיס עלינו להדגים את הזוגות ההומולוגיים. אין זוג רומוזומים.homologים מסומנים ב-צ' ו-ים שונים. זה אחד שנקבל מאבא וזה מימה. הם homologים. דנייח שיש כאן עוד אחד מאבא. אין כאן, אוקיי. גם הוא ישומן ב-כחול כמו כל רומוזומי מאבא. או יכול להיות שונה קצת, אולי הוא קצת יותר ארוך. והנה החרומוזום ההומולוגי מאימא, גמור קצת יותר ארוך. במשך שלב ה-S של האינטרפאזה, בדיוק כמו שזה קורה במיטוזיס, נוכל לומר שזה תמיד קורה באינטרפאזה. זה לעולם לא קורה במיטוזיס או יש של dna זוגות הומולוגים הם חרומוזומים שאינם זהים, אבל הם גנים. ייתכן גרסאות שונות, או הללים שונים לאותו הגן או לאותה התכונה גנטית, אבל בעיקרון הם מקודדים לאותו הדבר. בתהליך ההכפלה שלהם כל אחד מהם מתחלק. הזוג מתחלק. האחרומזום אחד מאבא מתחלק כח הוא ושני החלקים מחוברים בצנטרו מר. וההומולוג מאימא מתחלק גם, וגם שני חלקיו מחוברים בצנטרומר. וכך גם עם הזוג השני של חומוזומים. זה הזוג הארוך יותר שציירנו כאן. אותו דבר קורה. אז הנה, כאן, וכך גם ההומולוג מאימא. זהו שלב ה-S שכלול באינטרפאזה. עדיין לא נכנסנו לחלוקת התא עצמו. אותו דבר קורה גם לצנטרוזומים. נכון? ראינו בסרטון על מיטוזיס שהצנטרוזומים מעורבים ביצירת המבנה של המיקרוטובולי. שגרומים למשיכה לצדדים, אלא שכאן יש צנטרוזום אחד שמתחלק בעצמו לשניים, כך שיש עכשיו שני צנטרוזומים. וכל זה קורה בשלב האינטרפאזה, במיוחד בשלב ה-S של האינטרפאזה, לא בשלב הגדילה של התא. נרשום את זה. אז אחרי שזה קורה, אתה מוכן למיטוזיס או למיוזיס? כאן נדגים עכשיו מיוזיס. זהו מין לצורך העניין. אז כזכור, וחשוב לזכור זה, שלבי המיטוזיס הם פרופאזה, מטאפאזה, אנאפאזה וטלופאזה. נרשום את זה כאן, באנגלית. נסמן אותם באותיות, ואולי גם נעשה לנו ראשי תיבות שיעזרו לזכור. פי אמא במיוזיז הם קוראים בכל אחד משני השלבים, אחרי שלב פרופואזה אחד בשלב מטאף unhealthy ואחריו אנפאזה ואז טלופ אחד אחרי המיוזיז שלב אחד במיוזיז 2, גם הוא עם כל השלביםетров paleangenוקוiek, אחרי שלב פרופואזה 2 אחרי השלב מטאףɡ 2 locations São 2 אם רוצים לזכור את כל השמות הללו, והם באמת נחוצים בייחוד בשביל לעבור בחינות, זה חשוב כדי להבין את מה שקורה צריך רק לזכור PROScker מטפאזה, אנפאזה וטלופאזה. הם בעצם מחסים את הכל. צריך רק לזכור שבמיוזיס הם קוראים פעמיים. מה שקורה הוא קצת שונה, ועל זה, בזן נתרכז עכשיו. בואו ניכנס לשלב מיוזיס 1 בפרופאזה 1. הנה, פרופאזה 1. מה עומד לקרות? כמו בפרופאזה של מיטוזיס, מתחילים לקרות כמה דברים. מעטפת הגרעין מתחילה להיעלם. הצנטרוזומים, הצנטרוזומים שלנו, הצנטרוזומים של אתה, מתחילים, אה, הם מתחילים לפתח את מבנה הקישור. שניה, בוא נצייר את זה כאן. יש לנו את המעטפת שמתחילה להיעלם, והצנטרוזומים שמתחילים לפתח את מבנה הקישור והם מתרחקים אחד מהשני יחד עם חוטי הקישור. הם מתחילים לדחוף את החרומוזומים בכיוונים מנוגדים. זה שלב מאוד חשוב בפרופאזה. יש לזכור כי בשלב האינטרפאזה הם לא נראים כך, כי הם לא נמצאים במצב צבירה של חרומוזומים, הם למעשה נמצאים במצב של חרומטידות. ניתן לצייר אותם כך. החרומוזומים בחרומטין יהיו אה, מפוזרים על פני כל השטח של הגרעין, וקשה יהיה לראות אותם במיקרוסקופ. זה יהיה גדול של חלבונים ואיסטונים, שגם הם חלבונים, וכן DNA. לכל זה, כל הסלט הזה אנחנו קוראים חרומטין. בשלב הפרופזה, החרומטין מתחיל להתארגן כחרומוזומים. הוא מתחיל לקבל מבנה שהוא אנלוגי לגמרי למה שקורה בשלב הפרופזה של המיטוזיס. החלק המעניין שקורה הוא שהחרומוזומים ההומולוגיים בשורה, בדומה למה שצויר כאן. הנה, החלק הזה הוא עתק, והוא עבר לגרין הזה. נאמר קודם שהמעטפת של הגרעין נעלמה, אז בואו נעלים אותה גם כאן. נעשה את זה שנייה פה בציור. הנה, המעטפת שלנו נעלמה, ונאמר כבר שגרין מאבדת את שלו. מרכיבי המעטפת נפרדים במשך פרופאזה אחת. אז נתרכז עכשיו רק בגרין או במה שהיה גרין. כי זה החלק המעניין. מעניין משהו שונה מתהליך המיטוזיס, ההבדל. אז, הזוגות ההומולוגיים מסתדרים בשורה זה ליד זה. הם מסוגלים עכשיו גם ליצור רקומבינציות גנטיות. עכשיו ישנה נקודות הומולוגיות של שניים מהחרומוזומים האלה, שיכולים אה, לצלוב אה, אחד מעל השני, קפיש שנראה כאן. בואו נתרכז בשניים האלו. הנה, אחד מאבא, והוא מורכב משתי חרומתידות, כלומר הוא כבר אה, הוכפל. נכון? ובכל זאת אנחנו מתייחסים אליו כחרומזום יחיד. ויש גם אחד מאימא בירוק. הנה. אה, נדגים אותו פה. גם הוא, הירוק מאימא הוא בעל שתי חרומתידות. לפעמים קוראים להם אה, תטרדה. לא סמנים שיש כאן ארבע חומתידות, אבל בעצם זה זוג חומזומים homologים. אלו קan כמובן הם את צנטרомерים. מה שעוד גם كانوا הצלבה, שיתאליח מרוגן לאפלי, זה ירго נפלת כי הצלבה מתרגנת בנקודה homologית. הצלבה קורית בנקודה שגורמת לרוב לאחלפה של גנים אה, דומים. אין כאן מצב שהאחד מקבל שתי וריאציות של הגן, בעוד שהשני מקבל שתי וריאציות של גן אחר. ההחלפה נעשית כך ששני החרומוזומים עדיין מקודדים לאותם הגנים, אבל הם מקבלים וריאציות שונות של גנים אלו, כלומר הללים. הללים הם הללים שהם וריאציות של הגנים האלה. לאחר שזה קורה, עכשיו החרומוזום מאבא כבר אינו לגמרי מאבא, וניתן לצייר אותו כך. חליף רובם רובו אמנם מאבא, אבל יש בו חלק קטן מאמא. והנה שנעשה בירוק, וזה מאמא, כאן, וכמובן שבו יש חלק קטן מאבא. זה ממש מדהים, כי זה מדגים שיש העדפה ליצירת וריאציות באוכלוסיות, וזה נעשה חלק חשוב מאוד במהלך המיוזיס. זה קורה לעתים מזומנות מאוד, זה לא משהו אקראי, וזה קורה באופן מאוד... מאורגן. זה קורה בנקודה שבה אה, תימנה יצירת גן עם זבל. נקודת ההצלבה נקראת קיאזמה. נוכל לתאר לנו שאילו ההצלבה הייתה קוראת למשל באמצע גן כלשהו, זה יכול לגרום לשגיאה אקראית ולשבור התפתחות של חלבון מסוים בעתיד, אה, או מי יודע למזלנו, אה, זה בדרך כלל לא קורה. ההצלבה קוראת בדרך מספיק מאורגנת, דרגיוני לחשוב שזהו תהליך תקין של הפרופאזה. כשזה קורה, הרי לחבר הזה יהיה קצת מהחרומתיד של החבר הזה, ולחבר הזה פה יהיה קצת של החבר ההוא. נכון? כל זה קורה בפרופזה אחת. יש תהליך הצלבה. מעטפת הגרעין מתחילה להיעלם, החבר'ה האלה מסתדרים בשורה, והחרומתין מתחיל להתארגן בצורה יותר צפופה של חרומוזומים. ובאמת זה כל הפרופזה. גם כשמדברים על מיטוזיס, זה השלב שבו קוראת מרבית הפעולה. ברגע שהשלב זה נגמר, אנחנו יכולים להיכנס למטאפאזה. אז בואו נראה את מטאפאזה אחת. ומטאפאזה אחת, מעטפת הגרעין, עדיין איננה. נעתיק את זה נוכל להמשיך לעבוד עם הסרטוט. הנה. אז המעטפת איננה עדיין, והצנטרוזומים נדדו לכתבים מנוגדים של התא עצמו. אז בואו נראה את התא כולו, כי אין לנו כבר גרעין, אז נצטער את כל התא, הנה. ועדיין, יש לנו את סיבי הקישור, נכון? סיבי הקישור שנהרגו בעזרת הצנטרוזומים, וכמה מהם, כמו שלמדנו כבר בסרטון של המיטוזיס, אם אתם זוכרים, הם צמודים, ל kinetokorim, ה kinetokorim צמודים ל של ה מה שמאניין كان זה שכול אחד מהם, למשל, למשל זה יתزمד לביצים בורן הצעירה זה אולי יותר יותר מאניין. כדי לארות שלא כל chromosomes מאABA נודדים לאותו הצד, ולא כל אלו של EMA נודדים לאותו הצד, לכן הצעירה אותם בשינויי מקומות. אינן, ככה נחליפו נחליף שוב בכיוון שני, זה לא משנה לאיזה כיוון הם נודדים, בעצם זה לגמרי בהקראי. זה בהחלט מוסיף אפשרויות של וריאציות, כפי שנאמר קודם, רביעה מינית היא המפתח ליצירה והכנסת וריאציות לאוכלוסייה. אין נכרח שכל החרומוזובים של אבא ינדדו לצד אחד ושל אימא לצד האחר. אומנם ייתכן שזה יקרה בהקראי, כולם של אבא בצד אחד ושל אימא בשני, אבל אם נחשוב על 23 זוגות, הסבירות לכך היא מאוד נמוכה. ובכן, הנה זה של אבא, יש לו צנטרומר, מצויר כאן. הנה חוטי הקישור הקטנטנים, אחדים מהם צמודים לקינקטוקורים, אה, שהם מבנים חלבונים על הצנטרומרים, קינטוקורים. זה דומה מאוד למטפאזה במיטוזיס, השלב שבו כולם מסתדרים בשורה, מטפאזה אחת. עכשיו אנחנו עוברים לאנפאזה אחת. אנפאזה אחת היא מעניינת, זכרו שבמיטוזיס, בשלב ההנפזה, החרומטידות, שתי החרומטידות החיות, נפרדות זו מזו. אבל במיוזיס, במיוזיס, בהנפזה אחת, זה שונה. כי במיוזיס ישנו רק זוג אומולוגי שצריך להיפרד, ולכן זוג החרומטידות החיות נשארות יחד. אוקיי? Okay, אז הנה הן כאן, מצוירות אה, ב כחול וירוק. בואו נצייר, הארוך והקצר, כולל הסימון של הרקומבינציה. קצת כחול كان, וקצת אה, ירוק כאן. אה, כחול אולי זה סגול יותר. אה, הם נמשכים בכיוונים מנוגדים, זה המצב בהנפאז האחת. הזוגות ההומולוגיים נמשכים לכיוון מנוגד, לא החרומזומים ולא החרומתידות. הנה, נקח את המצויר כאן. אלה המיקרוטובולים. המיקרוטובולים מחוברים אל הקנטוקורים שמחוברים אל הצנטרומהר. כל זה קורה בתוך התא. כל המבנה הזה נדחף הצידי, נמשך לכותבי התא, וזה מקביל לגמרי להנפזה במיתוזיס. ההבדל העיקרי הוא שנמשכים הזוגות ההומולוגיים. כאן אין הפרדה בין החרומתידות של החרומזומים, אלא כל זוג הומולוגי נמשך לכותב אחר בתא. תוכלו כמובן לחזור ולראות את הסרט על מיתוזיס שוב פעם. אז זהו שלב של האנה פאזה אחת. ועכשיו תור ה, אתם זוכרים את הרשימה שלנו? היינו באנה עכשיו תלו כאשר הזוגות האומולוגיים נמצאים בשני קצוות התא, הנה הם. נצייר שוב. טוב שיש copy ו-paste. נעביר אותם לפה. אז הנה הם עכשיו בשני קצוות התא, זה משמאל וזה בימין, הנה כאן, ועכשיו המיקרוטובולים מתחילים להתמוסס וליעלם. עדיין קיימים הצנטרוזומים, הנה הם בשני צידי התא המנוגדים, ובמידה מסוימת בשלב מוקדם של הטלופאז הם עדיין מושכים את התא לכיוון הקצוות, ומתחילה ציטוקינזיס. כך שבסוף הטלופאזה אחת, הציטופלזמה מתחילה להתחלק, ומעטפת הגרעין מתחילה להיווצר. הרי עד עכשיו היינו בלי. ניתן לראות זאת כמו שלב הפוך לפרופאזה. הנה נוצרת מעטפת הגרעין, ובסוף טלופאזה אחת, אתה התחלק לשניים. זהו טלופאזה אחת. התחלנו עם תא דיפלואידי, נכון? היו בו שני זוגו של חומוזומים הומולוגיים, כלומר רבעה חומוזומים, עכשיו בכל תא יש רק שני חומוזומים. בעיקרון לכל תא הבת יש עכשיו רק זוג אחד מהחומוזומים ההומולוגיים. אבל איזה זוג יהיה באיזה תא, זה נקבע באופן עקראי, וכך זה מגדיל את האפשרויות לווריאציות. לאחר שלב זה, כל אחד מתאי הבת עובר עכשיו את השלב של מיוזיס 2, שזה בעצם... מאוד דומה למיטוזיס. לפעמים יש אה, שלב ביניים, שנקרא אינטרפאזה 2, שבו אתה נח. למעשה עכשיו הצנטרוזומים חייבים להשתכפל שוב. ולכן בשני התאים המצוירים עכשיו נפרדים. הצנטרוזומים בעצם הם לא צריכים להיות עכשיו בתוך הגרעין. אז הצנטרוזומים נמצאים מחוץ לגרעין, מחוץ למעטפת הגרעין החדשה. בנקודה הזאת, הם אה, יכפילו את עצמם. עכשיו יש לנו שני תאים, נכון? והנה, יש לנו את ה... אה, נצייר כאן. יש לנו את החרומוזום הזה, זה עם הקטע הירוק כאן למעלה, נכון? וכאן יש לנו את אה, זה שכולו ירוק, ובתא שני ישנו הירוק עם הקטע הכחול, נכון? הירוק עם הקטע הקטן, הכחול, וגם את זה שכולו כחול. כחול או סגול. <אח> יש לו חומתידה אחת כזו והשנייה כזו. כאשר אנחנו נכנסים לפרופאזה 2, מה יקרה לדעתכם? ובכן, בדיוק כמו קודם ישנה מעטפת הגרעין שנוצרה בתלופאזה 1. היא כאילו במצב זמני, כי היא מתחילה להתפרק שוב. והצנטרוזומים, הצנטרוזומים שהתחלקו, בואו נוסיף אותם פה לציור, איפה הם? הנה נצייר את הצנטרוזומים שהתחלקו, עכשיו יש שניים בכל תה בת, והם מתחילים לדחוף לכיוונים מנוגדים, הם יוצרים את הקישור הקטן, זה קורה בשני הצדדים, נכון? בשני התאים, נמשכים כל אחד לצד אחר של התא, הם נודדים לכיוונים המנוגדים, ויחד עם זה מייצרים את חוטי הכישור. כמה אנחנו נורים עכשיו על שני תאים? הנה אחד, והנה שני. עכשיו מגיע השלב של מטה פאזה 2, שהיא כמו uh, מטה פאזה 1, או כמו המטה פאזה במיטוזיס. נכון? החרומוזומים מסתדרים בשורה, במרכז התא. הצנטרוזומים נדדו לשני הכתבים המנוגדים של התא. אלו הם הם חומרה קישור. וואני יאלנו פה סירטוט מרשימ. אז בוא נבדיל בין הצנטרוזומים ועה צנטרомерים. נחזור על הבדלה הזאת כי זה חשוף. הה הם אלו הה מחברים בין שתי החומתיות לחיות. אלו הם הצנטרомерים. ואלו הצנטרוזומים הם האבוננים שמיוצרים את מיניה החרומוזומים מסדרים בשורה באמצע התא. המטפה זה השלב בו תמיד החרומוזומים מסדרים בשורה במרכז התא. הנה, זה וגם זה, פה ישנו החרומוזום הכחול, כאן יש לנו את הכחול הארוך, ולזה הירוק הגדול, לזה יש את הירוק הקצר, הנה, כאן. וְהם כמובן מסודרים בישוור אחת. חלק מחוטי הקישור חסמודים ל centeromer או ל kinetochors על the centeromer וממחברים את שני את שתי chromosomes שתי chromosomes האחיות. כמובן אין קבורה מתפת קרין. אלה כמובן שני תאים נפרדים. עכשיו אתם יכולים לנחש מהי קריא באנאפזה? זה בדיוק מה באנאפזה של mitosis. אנחנו עכשיו באנאפזה החרומוזומים נדחפים זה מזה על נתוקרים הכנתוקורים והמיקרוטובולי, uh, בעוד שהמיקרוטובולי האחרים ממשיכים לדחוף אותם לכתבים המנוגדים של התא. ההבדל העיקרי כאן בין הנפזה 1 והנפזה 2, הוא שבהנפזה 1 הייתה הפרדה בתוך הזוג ההומולוגי, בזוג עצמו, אבל לא הופרדו החרומוזומים. אבל בהנפזה 2 אין לנו זוגות הומולוגיים. יש רק חרומטידות, רק חרומטידות לחיות. כשאין מפרדות זה דומה מאוד להנפזה במיטוזיס. הן נמשכות לכתבים המנוגדים בתא. הנה, כך. בואו נצייר את זה שוב. זה נמשך לכאן, וזה נמשך לכיוון האחר. הנה, הוא עם הקטע הירוק הקטן עליו, ואז כאן יש את החבר הירוק שנמשך לכיוון הזה עם החרומתידה היותר ארוכה. השני בעל החרומתידה ארוכה נמשך לכיוון הזה, כל זה נעשה על ידי המיקרוטובולי הקשורים למבנה הקנטוקור על ידי הצנטרומר, שהוא כאין גופיף מטווח, והכל נמשך לכיוונים השונים. הנפה זה תמיד עוסקת במשיכת החרומוזומים או במשיכה של משהו. בואו נגיד את זה ככה. זה קורה גם בצד הזה של התא, כמובן. זה, הכל קורה באותו התא. בדיוק כמו במיוזיס, כאשר החרומטידות האחיות נפרדות, הן עכשיו כבר נקראות חרומוזומים. או חרומוזומים, אה, חרומוזומים בחיות, חרומוזומים אחים בעצם. זה כמובן קורה פעמיים, זה קורה גם בתא הבת השני. בחבר הכחול שבו לא הייתה עצלבה, והוא נחלק עכשיו לשתי חרומטידות, שעכשיו כבר נקרא להם אה, חרומוזומים. נכון? דבר קרה גם בתא הזה. והחבר השני עם חרומטידה אחת ירוקה וחרומוזומים, החומתידה שנייה ירוקה, עם הקטע הקצר, הכחול עליה, הנה כאן. כל זה נדחף על ידי הצנטרומרים באותו אופן שכבר ראינו. הנה. מנגנון מאוד uh, מורכב, אבל מעניין גם. אז אמרנו, הכל, כל העסק הזה פה נמשך, כל אחד לצד אחר של התא, לכתבים מנוגדים בתא. ועכשיו אפשר לדמיין מה קורה בתלופאזה, אפילו לא צריך לצייר את זה. בתלופאזה 2, כל המבנים האלה נמשכים לכותבי התא אפילו עוד יותר. בתלופאזה 2, התא מתארך, מופיע חריץ, הנה כאן. באותו הזמן שבתלופאזה 2 כל זה נמשך לצדדים, יש לנו גם ציטוקינזיס. המיקרוטובולים נעלמים ומעטפת הגרעין נוצרת מסביב לחרומוזומים. ומהי התוצאה הסופית של כל זה? החבר הזה יהיה גרעין שיש בו קטע קצר ירוק אה, על כחול. נצייר את זה כאן. ועוד חבר ירוק ארוך הוא מסביבה מעטפת או ממברנה של הגרעין. וכמובן גם כל הציטופלזמה וכל שאר רברוני החברה השנייה היא שוטף שלו במيוזיס שתיים יש לו כהול קצר כהול קצאה, וירוק ארוך. גם בו נוצרת מהתפת גרין וצידו פלזמה מסביב לגרין. ובחצד השני קרה דבר דומה. נכון? החבר הראשון אינקאנ בעל שני אקחולים. הם עכשיו נפרדים, בואו נראה, יש כחול ארוך בתא הזה, ועוד כחול ארוך בתא הזה, ובתא העליון יש לנו גם ירוק קצר, ובתחתון יש ירוק קצר עם קטע כחול קטן, שבא מאבא, מהחלק ההומולוגי של החומוזום של האבא, וגם סביבם נוצרת כמובן מעטפת גרעין, ויש להם ציטופלזמה, וכל יתר התא, שעל חלקיו אנחנו כבר נלמד בקרעין. הזדמנות אחרת, נלמד בנפרד. אז מה שראינו בסרטון הזה, שהתחלנו בתא דיפלואידי, הנה נחזור להתחילת הסרטון, בבקשה, איפה אנחנו? התחלנו עם תא דיפלואידי, ועברנו דרך שני מחזורים של חלוקה. במחזור הראשון התחלקו שני זוגות חרומוזומים הומולוגיים, אבל הם התחילו עם הצלבה, שהיא קומבינציה גנטית, ביטוי המפתח של מיוזיס, שמוסיף הרבה אפשרויות לגיוון מאגר הגנים. במחזור השני נפרדו החרומותידות האחיות, בדומה למה שקורה במיטוזיס. בסיום יש לנו ארבעה תאים אפלואידיים, שיש להם חצי במספר החרומוזומים, והם נקראים גמטות.